Yeah, yeah. Πρόεδρε, καλημέρα. Θέλω yeah. που σα βλέπω. Και εγώ για την παραφάνεια για την σα για την ανάληψη των Έχουμε ήδη και τηλεφωνικά αλλά και μέσω Skype για να μπορέσω να σα ενημερώνω για τι εξελίξει στο μέτωπο τη μάχη την οποία δίνουμε την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά η σημερινή μου επίστευση σηματοδοτεί και με θεσμικό τρόπο την μετάβαση στην επόμενη φάση αυτής της μεγάλης μάχης, την οποία δίνουμε, όπως γνωρίζετε, από σήμερα. Προχωράμε και στην σταδιακή αποδέσμευση της κοινωνίας και της οικονομίας, από το ασκυπτικό κλειό των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβάλαμε τι τελευταίε εβδομάδε και στα οποία πρέπει να τονίσω ότι οι Ελληνικοί πολίτε συμμορφώθηκαν με πειθαρχία και με πάρα πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνη αλλά και αλληλεγγύη. Και καθώ περνάμε τώρα ε, στην επόμενη φάση, όπου δεν θα απαιτείται πια ε, επίσημη ενημέρωση των Αναπόλυτων για οποιαδήποτε μετακίνηση, αυτή η αίσθηση τη ατομική ευθύνη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ε, σημασία, διότι καθώ ακινούμαστε τώρα περισσότερο, θα πρέπει να φροντίζουμε τους τρεις βασικούς κανόνες οποίους ε, έχουμε θέσει. Την ατομική ε, υγιεινή, την ε, μάσκα, ε, όποτε ε, αυτή ε, επιβάλλεται. Και τις αποστάσεις, βέβαια, ε, αυτοί είναι κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να μας συνοδεύουν στη νέα μας ε, καθημερινότητα. Και θέλω να τονίσω ότι ε, η λήψη αυτών των πολιτικών ε, ε, μέτρων είναι μια πράξη σεβασμού στους συμπολίτε μας. Για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την καθοδική πορεία της επιδημία, πρέπει τώρα να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Οι πρώτη ενδείξει που έχω από το πρωί παρακολουθώντας τα μέσα μαζί της είναι ότι και σήμερα οι συμπολίτε μας συμμορφώνονται στις υποδείξει των ειδικών και θέλω να κάνω μία δημόσια ενθάρρυνση, ε, αυτές οι καλές συνήθειες να εξακολουθούν να, ε, να συνεχίζουν να εκδηλώνονται και τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι που να έχουμε τα επόμενα ε, θετικά νέα, ότι καταφέραμε πράγματι και τώρα που απελευθερώνουμε την οικονομική διαχειριότητα, να μην δούμε μια νέα έξαρση των, των κρουσμάτων. Ε, σε κάθε περίπτωση, θέλω επίση να, να σα πω ότι η πρόθεσή μου είναι αυτήν την επικοινωνία να την θεσμοθετήσουμε σε να έχει πολύ τακτικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ θεσμική μου υποχρέωση να σα ενημερώνω προσωπικά για όλα τα βασικά ανοιχτά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Οπότε και πάλι να σας ευχηθώ και στο γραφείο σα καλή επιτυχία για την ανάληψη των καθηκόντων σα. Καλή δύναμη, θα τη χρειαστούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σα υποδέχομαι εδώ και που εγγενιάζουμε αυτή τη μορφή συνεργασία από κοντά όπω έχουμε τη δυνατότητα. Πράγματι, οι συνθήκε απομόνωση που ζήσαμε στην πρώτη φάση, όπω την αποκαλούμε, τη υγειονομική κρίση, νομίζω ότι ανέδειξαν κάποια θετικά στοιχεία. Αυτή η εντυπωσιακή οριμότητα που επέδειξε το κοινωνικό σύνολο στη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, με του περιορισμού, με τα μέτρα που υπέδειξαν οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι κρατική χωρίς. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω μας θυμά όλους και μας χαροποιεί, αλλά η, η οριμότητα επιδείχθηκε νομίζω από, τον, από όλους. Δηλαδή, αυτό που είδαμε, αναδείχθηκε η μεγάλη συμβολή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι μόνο χάρη στον ηρωισμό των γιατρών, νοσηλευτών, διασωστών και όλων των άλλων. Ο ιδιωτικό τομέα, όλοι οι συμπολίτε που συνέβαλαν, οι εργαζόμενοι, οι αποκαλούμενοι περάδε, οι άνθρωποι στα σπουδάρκε ή πάντα. Ο σημαντικό ρόλο είναι αυτό η πάντε. ο, ε, ε, ο καθένα από τη μεριά του ανέδειξε το καλύτερο στοιχείο που όφελε εδώ. Και είχαμε και άλλο θετικά, όπω για παράδειγμα, ήταν τα μεγάλα βήματα στην ψηφιακή τεχνολογία που είδαμε, προσπάθησε αυτό και ακριβώ τα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε από, αυτά, από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περάσαμε και ειχαμε και αλλο θετικα οπω για παραδειγμα ηταν τα μεγαλα βηματα στην ψηφιακη τεχνολογια που ειδαμε προσπαθησε αυτο και ακριβω τα θετικα που μπορουμε να κρατησουμε απο αυτη τη μεγαλη δοκιμασια που περασαμε κι εμει και η ανθρωπότερα περνάει βέβαια. Και συνεχίζει. Και νομίζω ότι αυτό που γράφτηκε κατά κόρον ότι η Ελλάδα κατέ, κατάφερε να γίνει ένα υπόδειγμα στη διαχείριση αυτή, διότι σώθηκαν ζωέ και καταφέραμε να εντυπωσιάσουμε πραγματικά κάθε μέρα, παρακολουθεί κανεί τον ξένο τύπο. Και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία έφερε τα μέτρα χαλάρωση που αναφέρεται, ότι μπορούμε δηλαδή από σήμερα να προσπαθούμε, γιατί αυτό εξαρτάται από την συνεχή επίδειξη οριμότητα που επισημάνατε κι εσείς, Και θέλουμε να είμαι αισιόδοξο ότι θα συνεχίσουμε όλοι. Να πειθαρχούμε και να δεχόμαστε έτσι τα, ναι, την εφαρμογή των μέτρων. Και ότι βέβαια τα προβλήματα που είχε ο τόπο μα περιμένουν. Η οικονομική κρίση και πάλι, τα προβλήματα δηλαδή πώ θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειε τη πανδημία από αυτή τη Σκοπιά, η, η κρίση η κλιματική που υπήρχε και θα πρέπει όλε οι πολιτικέ να προσαρμόζονται και σε αυτή. Νομίζω ότι φαντάζομαι θα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια, και βέβαια το βάρο στην κυβέρνηση θα πέφτει πάντοτε για να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, αλλά θέλω να είμαι αισιοδοξη ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι, με χάρη στη συνεργασία που, επειδή, επειδή και σε αυτή την περίοδο, θα συνεχίσουμε και έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αποκτήσαμε ε, ξανά εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εμπιστοσύνη στο κράτος, εμπιστοσύνη στη συμπεριφορά του συμπολίτη μας, διότι αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει επιτυχία, αν δεν αισθανόμαστε ότι όλοι κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και όλοι επιμεριζόμαστε με δίκαιο τρόπο. Ε, το βάρος, είτε το βάρος του περιορισμού στο σπίτι, είτε αύριο το βάρος της αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Και αυτήν την, την εμπιστοσύνη που τόσο πολύ ήταν το ζητούμενο τα χρόνια της, της κρίσης και ξαφνικά φαίνεται να την έχουμε κατακτήσει, είναι στο χέρι μα η είναι δικιά μας περισσότερο, θα έλεγα, και ακόμα περισσότερο της εξουσίας εξουσία, εξουσίας να μπορέσει να την διαφυλάξει και γιατί όχι να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο.